Reacția lui Ludovic Orban, după dezertarea masivă a primarilor PNL, vor să i amenine pe toi, să îi cumpere pe toi. 5 edilii PNL -i, un primar un vor candida din partea PSD, la alegerile următoare, anun președintele PSD din Bovia, Adrian Uianu, de cealaltă parte președintele PNL, Ludovic Orban, acuzând ce edili sunt atrai cu ajutorul finanrilor pentru programe locale. Sunt cinci primari de la PNL unul de la un pe care m-au întrebat dacă îi accept în PSD. Am dat un răspuns afirmativ, a declarat Adrian Muyanu. Liderul PNL, Ludovic Orban, a acuzat Sumte, la tulcea, tocmai metoda folosit de PSD pentru a atrage primarii care au câtigat mandate în alte partide. Mediafax. Prin intermediul low 55, aproape 500 de primari ai PNL, care au fost mituiți din bani publici pentru a obina cele finanări, au trecut la PSD. Asta este mecanismul de gândire bolnav, care e specific unei mentalități de tip comunist, prin care PSD vrea să se mănin la putere. Vor să îi amenine pe toi, să îi cumpere pe toi, să reduc la tecere orice voce a opoziei, a declarat Ludovic Orban, preedintele PNL, la Tulcea.